Вони приїхали рано утром, я дивлюся в вікно, їде машина. Ну, думали, що наш, потім бачимо. Зет. Тоді вони стали ходити по вулиці. Ну, так, і балакаються, я підійшла, кажу, ой, дітки, які були молоденькі. Це, Просто не знали, а ці дітки туди почали творити чудеса. Воно так все перемішалося, я навіть не знаю, кое сьогодні число. Началося где-то 25-го 26 чи 26-го, 27 чи 27-го февраля, началося. Ну, майже на початку війни? Ну, почти як так, типа такого, що-то. Не буду, я помню, що 5-го числа бомбили так, що, блин, Непонятно, что, что происходило. Поваляли все, всі дома, Школа, все, школу розбомбили, всю почту там, взагалі завалено, ракуш валяється, все. Мідпункту нема, розбили, страшне, шкоду наробили. У домах вікна повлітали з рамами, з усім, Бог його знає. Ну, а вони натворили ділок багато тут. Вреду зробили. В разговоре некоторые, некоторые вели себя жестко, ну как, сколько человек вот, спросили, там, двое там допустим, в, в доме стоит сидит, ага. увижу, что будешь ходить где-то там, типа того, все, с хаты не выходить, ну жестко говорили. Наші війська вивозили їх на Запоріжжя, хто бажав, щоб виїхати. Просто вони просили, що якщо хочете жити, ми предоставляємо транспорт, уїжджайте на Запоріжжя. Люди ж бачите, повипускалися, кури ходять, свині сьогодні пішла, матінка рідна, 40 голос свиней ходить по селу, бігають безпризорную, что люди ну, поутекали. Я не брошу бабушек, а бабушки не хотят отсюда уезжать. Вот это меня единственное, меня это удерживало. Та резко бывает, бывает и бомбят, бывает и не бомбят.